الكثير منا سمعنا عن المصطلح دروب شيبينج ولكن الكثير لا يعرفون ما هي معناها وفي هذا الفيديو ساشرح لكم بالتفصيل معنى هذه الطريقه وكيف تعمل مرحبا انا رعد عازم من كامبوس اكاديمي طريقه الدروب شيبينج تعني بيع او تسويق منتجات لموردين من جميع أنحاء العالم بالتالي هذه المنتجات لن تكون مخزنة لدينا إنما لدى المورد الذي سنعمل معه وفي حالة إحدى الزبائن تشتري المنتج نحن نبلغ الموردين الذي سنعمل معهم بحصول الصفقة ونرسل لهم عنوان الزبون الذي اشترى المنتج والمورد هو الذي سيرسل المنتج للزبون لابسط الشرح اكثر جهزت لكم صوره تسهل عليكم فهم العمليه كما نرى في هذه الصوره يمكن رؤيه كيف العمليه تتم بالتفصيل هذا هو نحن التاجر الذي نبيع في موقع ايبي والعمليه الاولى التي يجب علينا فعلها هو ايجاد المورد واعلان المنتج في موقع الايبي كما نرى هذه العمليه الاولى اعلان المنتج في موقع ايباي عند اعلاننا المنتج في موقع ايباي واحدى الزبائن احدى المشترين يشتري المنتج من موقع ايباي كما نرى العمليه الثانيه التي ستتم ان احدى الزبائن سيشتري المنتج وفي هذه الحاله المشتري سيدفع ثمن المنتج حالا ونحن التجار نستقبل المال حالا من خلال موقع بال فكما نرى هنا هذه العمليه الثالثه الزبون المشتري يدفع ثمن المنتج حالا ونحن التجار نستقبل المال حالا لحسابنا في بال ففي هذه الحالة عندما نتأكد أننا استقبلنا المال نتوجه للمورد ونشتري المنتج الذي المشتري اشتراه نشتري المنتج من المورد ومن ثم المورد هو الذي سيشحن المنتج للزبون إنها عملية بسيطة وسهلة الفهم يمكن المورد ان يكون موقع امازون موقع اليكسبرس او مورد خاص الذين تعملون معه مصنع معين فهكذا تتم عمليه الدروب شيبينج اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في اضافه معلومات مفيده لكم ولكل الاشخاص المعنيه ببدء العمل بطريقه الدروب شيبينج جهزت لكم سلسله فيديوهات تدريبيه ومجانيه تشرح لكم كيفيه فعل ذلك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 سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو